Любов Олексіївна живе в Чорнобаївці з 1973 року. Тут пережила і російську окупацію. Каже, радіє звільненню села і приємно вражена приїздом волонтерів. Я допомогу отримала щиро дякую. Я не брала ніякої допомоги за весь період окупації. Натримала в руках російського рубля і щаслива від цього, що я дочекалася наших, що я дочекалася визволення, дожила до цього. 90 продуктових наборів вагою близько 10 кг кожен, хліб, воду, чотири мішки теплого одягу та набори з побутовою хімією для чорнобаївців і жителів прилеглих сіл привезли миколаївські волонтери Ахо. Окрім цього, миколаївці доставили в місцевий розплідник п'ять пачок корму для собак, два по 15 кг, два по 12 кг і один вагою 9 кг корму для котів та заспокійливе для дрібних тварин. Привезли корма, допомож птомнику Біглі, який знаходиться в Чорнобаївці, яка з перших днів під обстрілами, звідси кількість тварин. А, вот. Дорога сложная, но мы очень рады, что у нас получилось помочь сохранить породное поголовье. Официально расплідник вже працює 9 років. У нього перебуває 36 собак, серед яких 28 бігли та 8 спанієлів. Це фактично вторая гуманітарка нам, і, которой одну, ну, несколько гуманитарок потеряли в Васильевці, которые лично шли нам передавалися. Ну, держались, все поголов'я, всё одна собака не погибла, даже є кілька. Несколько... Двоє, які привезли во время війни, всі вижили, так що готова даже вернуть водіям, якщо захотят. Станом на 14 листопада в Чорнобаївці відсутні електро та водопостачання в процесі відновлення мобільний зв'язок. Також проводяться стабілізаційні заходи. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина.